કાર મારું નામ જોશી દર્શન હું બી એડ 2 માં શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન પોબંધનનો પ્રશિક્ષણાથી છું આજે આપણે પેટાગોજી ઓફ મેથેમેટિક્સમાં યુનિટ થ્રી ટીચિંગ લર્નિંગ રિસોર્સિસ મેથેમેટિક્સનો ટૉપિક ગણિત પ્રયોગશાળા મેથેમેટિક્સ લેબોરેટરી એન્ડ ઇટ્સ નીડ ઇમ્પોર્ટન્સ યુઝ અને રિસોર્સિસનો આપણે આજે અભ્યાસ કરશું તો સૌ પ્રથમ ગણિત પ્રયોગશાળાની વ્યાખ્યા ગણિત પ્રયોગશાળા ગણિતના શિક્ષણ કાર્ય માટે નિશ્ચિત કરેલ અલગ વ્યવસ્થા એટલે કે પ્રયોગશાળા કે જ્યાં નિશ્ચિત અલગ જગ્યામાં ગણિતના શિક્ષણ કાર્ય માટે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ પ્રત્યક્ષ ભેગા થાય વિચારોની આપલે થાય કોઈ શૈક્ષણિક સાધનનો ઉપયોગ કરી શિક્ષણ કાર્ય થતું હોય અને કોઈ ચોક્કસ એકમ આધારિત પ્રયોગ થાય તેવી અલગ વ્યવસ્થા એટલે કે પ્રયોગશાળા વિદ્યાર્થીઓને અધ્યયન કરવું હોય તો ત્યાં સરળતાથી કરી શકે છે શિકાગો યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર ઈએચ એચ 1902 ઓગણીસો બેમાં અમેરિકન મેથેમેટિકલ સોસાયટીને જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓની અવલોકનશક્તિ તેમજ આગમન નિગમનશક્તિમાં નિપુણ કરવા હોય તો ગણિત પ્રયોગશાળા છે ને એનું મહત્ત્વ ખૂબ જરૂરી છે તો સૌપ્રથમ આપણે ગણિત પ્રયોગશાળાની આવશ્યકતા જોઈએ ગણિત પ્રયોગશાળાની આવશ્યકતા કે પ્રયોગશાળામાં વિદ્યાર્થીઓ શીખતા હોવાથી વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાનના લાંબા સમય સુધી સ્થાયી બનાવવા પ્રત્યક્ષ અનુભવથી શીખ્યા હોવાથી લાંબા સમય સુધી યાદ રહે છે વિદ્યાર્થીઓ વ્યવહારિક અને ક્રિયાત્મક જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે ક્રિયા દ્વારા જે કંઈ શીખે છે તેનાથી ક્રિયાત્મકતા આવે છે અને તેનાથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે વિદ્યાર્થીઓને ગણિત વિષયમાં રૂચિ કેળવવા માટે ગણિત પ્રયોગશાળાની ખૂબ જ જરૂરિયાત છે જો વિદ્યાર્થીઓને સામાન્ય રીતે ગણિત વિષયમાં અણગમો હોય તો તે પ્રયોગશાળાથી દૂર કરી શકાય તેમ છે વિદ્યાર્થીઓમાં રચનાત્મક અને અનુસંધાનાત્મક દ્રષ્ટિકોણને વિકસિત કરવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે વિદ્યાર્થીઓમાં રહેલી સુસુખ શક્તિઓ છે તેને બહાર લઈ માટે તેમજ અન્ય વિષય સાથે ગણિતનું જોડાણ કરવા માટે ખૂબ જ એક આવશ્યક માધ્યમ છે વિદ્યાર્થીઓની જિજ્ઞાસા વૃત્તિ સંતોષવા માટે ગણિત પ્રયોગશાળા ખૂબ જ જરૂરી છે ગાણિતિક કુશળતાઓ જેવી કે માફવું ચિત્ર આકૃતિનું મોડેલ વગેરે બનાવવા માટે ગણિત પ્રયોગશાળા એ ખૂબ જ જરૂરી છે વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મવિશ્વાસ આત્મનિર્ભર તથા પ્રયોગ કરવાની યોગ્ય કુશળતાઓનો વિકાસ કરવા માટે ગણિત પ્રયોગશાળાની આવશ્યકતા રહેલી છે પ્રયોગશાળામાં સામૂહિક કાર્ય થતું હોવાથી સમૂહ ભાવના તથા સામાજિકતા મિતિનો વિકાસ કરવા માટે ગણિત પ્રયોગશાળા ખૂબ જ જરૂરી છે ત્યારબાદનો ટૉપિક પ્રયોગશાળાનું મહત્વ ગણિત પ્રયોગશાળાનું મહત્વ આ મુજબ છે શૈક્ષણિક સાધનો હોય તો ત્યારબાદનો મુદ્દો સાધનોની જાળવણી કરવા માટે સાધનો એક જ જગ્યાએ હોય તો તેની જાળવણી યોગ્ય રીતે થઈ શકે છે જો વજનદાર સાધનો હોય તો તેને એક જગ્યાએથી બે જગ્યાએ લઈ જવા માટે ખૂબ જ કઠિન બની જાય છે ત્રીજો મુદ્દો શિક્ષકના સમયની બચત કરવા માટે વર્ગખંડમાં સાધનો હોય તો તેને લઈ જવા માટે સમય જોઈએ પરંતુ અલગ વર્ગખંડ હોય તો તેના માટે સરળતાથી તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે અને આપણું શિક્ષણ કાર્ય છે એ વેગવંતુ બનાવી શકાય છે ત્યારબાદનો મુદ્દો વિવિધ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે ગણિતમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરવી પડે છે સઅઅભ્યાસિક પ્રવૃત્તિ ગણિત માટે ખૂબ જ જરૂરી છે તો તેના માટે જો અલગ રૂમ હોય તો વિવિધ પ્રવૃત્તિ કરવી સરળતાથી થઈ શકે છે બુલેટિન બોર્ડની સજાવટ કરવા માટે અલગ ગણિતની પ્રયોગશાળા હોય તો જરૂરી ગણિતને લગતી તમામ પ્રકારની માહિતી એ બુલેટિન બોર્ડ પર મૂકી શકે છે અને વિદ્યાર્થીઓ તેનું અવલોકન સરળતાથી કરી શકે છે સમસ્યાનું સમાધાન કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓને ગણિતને લગતી સમસ્યા ઊભી થાય તે સ્વપ્રયત્ન દ્વારા શિક્ષકને પૂછીને તે સમસ્યાનું સમાધાન ખૂબ જ સરળતાથી કરી શકે છે શિક્ષણ કાર્ય અસરકારક કરવા શિક્ષણ કાર્ય કરવા માટે જો અલગ ખંડ હોય તો તે ખૂબ જ સરળતા અસરકારક બનાવી શકાય છે જરૂરી સાધન સામગ્રીનો ઉપયોગ પણ સરળતાથી કરી શકે છે જેને લીધે શિક્ષણ કાર્ય છે એ રસવંતુ બનાવી શકાય છે એવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવા ગણિત માટે અલગ પ્રયોગશાળા હોય તો વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવાની જરૂરિયાત છે ખૂબ જ વધી જાય છે દાખલા તરીકે પ્રોજેક્ટ છે સેમિનાર જોતચર્ચા પ્રદર્શન સ્વાધ્યાય સમસ્યા ઉકેલ પદ્ધતિ છે એ બધી પદ્ધતિનો અસરકારક અને ફળદાયી ઉપયોગ થઈ શકે છે પ્રદર્શન ગોઠવવા માટે ગણિતની અલગ પ્રયોગશાળા હોય તો જ્યારે પ્રદર્શન ગોઠવવાની જરૂરિયાત હોય તો તરત ગોઠવી શકાય છે સાયન્સ ફેલ છે તો ત્યારે પ્રદર્શન ગોઠવવાની સરળતા રહે છે નકશા કાર્ય કરવા અહીં નકશા કાર્ય કરવા એટલે કોઈ એક કાર્યની વ્યૂહરચના ઘડવી અથવા તો બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરવા માટે જો ગણિતની અલગ પ્રયોગશાળા હોય તો આ કાર્ય અંગેની પ્રવૃત્તિઓ કરાવી શકાય છે અને તે અંગેની સ્પર્ધા હોય તો સ્પર્ધા પણ સરળતાથી ગોઠવી શકાય તેમ છે વિષય શિક્ષણમાં નાવીન્ય લાવવા ગણિતની અલગ પ્રયોગશાળા હોવાથી વિષય શિક્ષણમાં કંઈક નવીન લાવી શકાય છે શિક્ષણ કાર્ય કરવા માટે શિક્ષક વિવિધ રીતે અપનાવી શકે છે નમૂના નકશા વગેરેનો ઉપયોગ કરી શિક્ષણમાં નાવીન્ય લાવી શકાય છે ઉચિત માર્ગદર્શન આપવા વિદ્યાર્થીઓના વધારાના માર્ગદર્શન આપવાની જરૂર હોય છે તો તે અલગ ખંડ હોય તો શિક્ષક તેને સરળતાથી યોગ્ય માર્ગદર્શન આપી શકે તેમ છે હકારાત્મક વલણ વિકસાવવા ગણિત વિષયને લગતા હકારાત્મક વલણને વિકસાવવામાં મદદરૂપ થાય છે હવે ત્યારબાદનો ટૉપિક ગણિત પ્રયોગશાળાના ઉપયોગ વિશે આપણે જાણીએ ગણિત પ્રયોગશાળા છે એ ગણિત ખંડના શિક્ષણ કાર્ય માટે અસરકારક અને પ્રાણવાન શિક્ષક માટેનું એક જીવન અધ્યયન કેન્દ્ર છે એવી પ્રાયોગિક કાર્યના આયોજન માટે અલગ ખંડનો ઉપયોગ થઈ શકે તેમ છે દસ્તાવેજી સામગ્રીની સમીક્ષા કરવા માટે અધ્યયન મુદ્દાને સંબંધિત દસ્તાવેજી ચિત્ર ચલચિત્ર ફિલ્મ વગેરે જોવા માટે અને તેની સમીક્ષા કરવા માટે ગણિત પ્રયોગશાળા છે એ ખૂબ જ ઉપયોગી છે ગણિત દૂરદર્શન તેમજ ટીવી પર પ્રસારિત થતાં શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો જોવા માટે દૂરદર્શન ચેનલ પર રજૂ થતાં ગણિતને લગતા જુદા જુદા કાર્યક્રમો છે તેની સમીક્ષા કરવા માટે તેમજ તેની ચર્ચા કરવા માટે એ ગણિત પ્રયોગશાળા છે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય તેમ છે શૈક્ષણિક સાધનોનું નિર્માણ કરવા માટે ગણિતને લગતા જરૂરી તમામ શૈક્ષણિક સાધનોનું નિર્માણ કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે દાખલા તરીકે છે ચિત્ર સ્કેચ જેને આધારે નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે વિશેષ માહિતી છે તે શોધવા માટે તેનો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ છીએ ત્યારબાદ ગણિત પ્રયોગશાળાના સંસાધનો ગણિત પ્રયોગશાળાના સંસાધનો ગણિત પ્રયોગશાળાના સંસાધનો ગણિત પ્રયોગશાળાનો ખંડ આશરે બારસો થી પંદરસો ચોરસ ફૂટનું ક્ષેત્ર પર ધરાવતો હોવો જોઈએ જેથી કરીને સાધન સામગ્રી છે એ બધું સારી રીતે અને વ્યવસ્થિત ગોઠવી શકાય ગણિત પ્રયોગશાળા માટે જરૂરી સાધન સામગ્રીને બે વિભાગમાં વહેંચી શકીએ છીએ પહેલું બિન શૈક્ષણિક સાધન સામગ્રી બીજું શૈક્ષણિક સાધન સામગ્રી તો પહેલો ટોપિક બિન શૈક્ષણિક સાધન સામગ્રી વિશે આપણે થવું જોઈએ શિક્ષક માટે ટેબલ ખુરશીની વ્યવસ્થા ગણિતના શિક્ષક માટે ટેબલ અને ખુરશીની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ વિદ્યાર્થીઓને બેસવાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓ સરળતાથી બેસી શકે તે માટેની પાટલીઓની વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે प्रायोग कार्य टेबल गणित शिक्षक प्रायोगिक कार्य सरलता है अलग स्टेन व्यवस्था जरूरी नमूनाओ प्रतिकृतिओ के कायमी उपयोग में लाइ सके अलग स्टेन व्यवस्था होती खूब जरूरी है बुलेटिन बोर्ड व्यवस्था પ્રયોગશાળામાં જરૂરી બુલેટિન બોર્ડની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ જેથી કરીને જરૂરી માહિતી છે તે બુલેટિન બોર્ડ પર અંકિત કરી શકાય તેમ છે સ્ટેજની વ્યવસ્થા પ્રયોગશાળાની જરૂરી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવા માટે સ્ટેજની વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે કાચના કબાટની વ્યવસ્થા પ્રયોગશાળામાં કાચના કબાટની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ જેથી કરીને જ્યારે ઉપયોગમાં લેવાના ત્યારે સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તે માટે કાચનો કબાટ હોય તો તરત સાધનો મેળવી શકાય છે स्टील कबटस्था पाठ्यपुस्तक संदर्भ साहित्य नक्शा वगैरह मुकवाण स्टील कबटा होा घोड़ावस्था प्रयोगशाला में खानावाड़ा घोड़ा व्यवस्था होइए जेमा जरुरी साधन मूकी सकता है डार्क रूमस्था प्रयोगशाला में डार्क रूम कर सकते व्यवस्था होइए वर्ग में ओवरहेड प्रोजेक्ट फिल्म स्ट्रीप ज साधन उपयोग वर्ग ने अंदाज कर जरूरी पड़े बुलेटिन बोर्ड व्यवस्था प्रयोगशाला में जरूरी बुलेटिन बोर्ड व्यवस्था होइए जे जरूरी महिति बुलेटिन बोर्ड व्यवस्था में होइए जे जरूरी महिति बुलेटिन बोर्ड पर मुकी सकबोर्डनी व्यवस्था प्रयोगशाला जरूरी लंबाई और पोड़ा धरावत काड़ू पाट्यू हो वर्ग में जरूरी नोध करने जरूरिया पूरी थी शे अभेराय व्यवस्था प्रयोगशाला में जरूरी अभेराय व्यवस्था हो जरूरी साधनों अभेरा सरता गोटी शकाल मा रोलर बोर्ड की अवस्था प्रयोगशाला में रोलर बोर्ड होइए जमागता बे काड़ा पाटिया हो सकता है जरूर पड़े तो आ बोर्ड में लखी सकते त्यार्द में शैक्षणिक साधन सामग्री वर्गीकरण जो है शैक्षणिक साधन सामग्री प्रदर्शन बोर्ड व्यवस्था गणित खंड में प्रदर्शन बोर्ड की व्यवस्था होइए उपयोगी चित्रों चार्ट रेखाचित्रों नमूना सूची कोठा अणुसूचि वगैरह होइए લેપટોપ પ્રોજેક્ટર અને પડદાની વ્યવસ્થા ગણિત વિષય વસ્તુઓ અંગે ફિલ્મ ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર વગેરે બતાવવા માટે પ્રયોગશાળા પ્રયોગશાળામાં ચાલુ હાલતમાં લેપટોપ પ્રોજેક્ટ અને યોગ્ય પડદાની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ સંગ્રહાલયની વ્યવસ્થા પ્રયોગશાળાના એક ખૂણામાં સંગ્રહાલય તથા ગણિત કોનારની વ્યવસ્થાઓ હોવી જોઈએ જેમાં ફોટા સિક્કા ટપાલ ટિકિટો નમૂનો વગેરે મૂકી શકાય દ્રશ્ય શ્રાવ્ય સાધનોની વ્યવસ્થા ગણિતમાં જરૂરી દ્રશ્ય શ્રાવ્ય તથા દ્રશ્ય અને શ્રાવ્ય સાધનોની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ જેથી જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી અને ગણિત વિષયને રસવાદું બનાવી શકાય ગણિત શાસ્ત્રીઓના ફોટા ગણિત શાસ્ત્રીઓને લગતી તમામ પ્રકારની માહિતી તેમના કોયડાઓ તેના નમૂનાઓ અને ઉકેલ ઉકેલ છે તે બધું વિદ્યાર્થીઓને તેનાથી પરિચિત થઈ શકે તે હેતુથી ગણિત શાસ્ત્રીઓની માહિતી તે હોવી ખૂબ જરૂરી છે संदर्भ साहित्य गणित प्रयोगशाला में गणित विषय ने लगता संदर्भ साहित्य पुस्तकों होइए कर पूरत मार्गदर्शन मड़ी रहे थैंक यू